تم, تم الفرح والسعد في عقد القران في ليلةٍ خير الليالي سعيده حان الوعد يا هاجسي والفرحان لازم بهالليله تحضر قصيده في فرحةٍ تربى الالحان الطيب مطي ماشي انت وريده تم الفرح والسعد في عقد القران يا بو جرا تستاهل عسى حياتك بالسعاده الجديده هنو شيخان مقدر على رخصه بيته نشي ورات ما حقوق يجيدي دخل دخل يا من محيته تحيله راعا وفا يقف وكبر شديده وقت مهام ابرد فرحان عن الوعد يا هاجسي والفرحان لازم بهالليلة تحظف قصيدة رب الالحان اهل الكرم واهل الفعول الرشيده، خلي لها الطيبه عنوان، الطيب مبطي ماشي انت وريد، الطيب ماشي وريد، كم الفرح والسعد في عرسي القران في ليلة من خير الليالي السعيد، مبروك لبعداد ما هب والخصال النادرة والحمية تستاهل الجفافيات المليمة، عسى حياتك بسعادة مديدة، كتابها إيه يابو المزايا العديدة إيه وابوك في وقت المواقيف ماها، يطلب موازين المواقيف بي فدن وشيطان ما على وصفه في بيته والطيب معه على الطرال ما خدني فيه دخل دخل يا من خيت راع راعي ما يكتب ما كذبني